اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات نحن حاليا موجودين في منطقه اسمها باجيلار في شارع اسمه باسن اكسبرس هذا الشارع نحن صورنا فيه كثير مشاريع وبعنا فيه كثير شقق وكثير الناس طلعت ممنونه ومبسوطه وزادت اسعار الشقق طبعا كثير فهذا الشارع اساسا هاي الجادة مطلوبه جدا للاستثمار هي جاده معروفه بأنها جاده استثماريه اللي مفكر يسكن ويعيش هذا ال... هاي الجاده رح تكون شوي صعبه لهذا الامر لكن اذا فكر واحد بالاستثمار رح يكون بصلن اكسبريس واحد من اهم الخيارات اللي ممكن او لازم انه يشوفها. بهيدا الجاده في كمان واحد من اهم المشاريع يلي موجوده، كان نحن عندنا قبل مشروع اسمه روتانا، شبكه مشاريع شبكه اوتيلات روتانا، اول مره بتدخل على القاره الاوروبيه من خلال اوتيل موجود في اسطنبول في القسم الاوروبي. كمان في شركه اسمها فاندا فيستا، شركه كمان فنادق موجوده في شرق اسيا وضخمه جدا جدا جدا، مثل ما نحن بالوطن العربي بنعرف روتانا، هدول بنعرف بيعرفوا وندر هي الصين وكوريا واليابان والدول هاي شرق اسي فاول مره كمان بيدخلوا على القاره الاوروبيه كانت من خلال اسطنبول في هيدا الجاده اسمها باسن اكسبرس الفندق هو فندق عباره عن 35 طابق راح نبلش هون حاليا بالمكيت نشرح عن المكيت فمثل ما بقول لكم دائما بتفوتوا على اليوتيوب بتبحثوا عن تركيا شخص احلام كاميرا بتضغطوا على اشتراك وجرس مشان تصلكم اشعارات الفيديوهات الجديده وتشوفوا الفيديوهات السابقه، بتفوتوا بالوصف اسفل الفيديو بتلاقوا الويب سايد تبع الشركه، فبتضغطوا بياخذكم على الصفحه تبع هذا المشروع مشان تعرفوا اسعاره او في طلب فورم، اذا كان هذا المشروع غير مناسب ممكن تعبوا هذا الفورم، نحن بنتواصل معكم بنرشح لكم مشاريع ثانيه مناسبه باسعاره طبعا الويب سايت فيه كمان كل المشاريع الخاصه بشبكه مشاريع تي دي اي. المكيت هو هون ناخذ اول شيء فكره عن المنطقه نحن غير هذا الموجود هون نحن عاملين اساسا خريطه جويه كمان رابط موجود اسفل الفيديو بنرجيكم شلون الحارات بالسياره بنرجيكم كمان بالجو عن طريق الدرون كيف المنطقه مع هيك نحن بناخذ فكره عن الماكيت يلي يعني هن عاملينه شركه ماريا بي وراح احط لكم كمان السي في تبع ماريا بي تشوفوه وانا بشرح فمن من شبكه مشاريع ماريا في ديفان في جي تاور في ديفان ريزيدنس في جي بلاس في كمان جونيشلي هون وموجود هون كمان الجيو والويندافيستا وفي مشاريع مثلا مثل هون الموجود في قسم الاسيوي واحد من شبكه المشاريع اسمه جي مارين المنطقة هي يلي هي فيها هدول المشاريع اضافة لروتانا الموجود هون، اغلب هدول المشاريع ما تم فيهم شقق يعني ما بقى موجود، روتانا كمان كفندق بعد كل الشقق فيه، المبدا تبعه انه ببيعوك الشقة انت وبعدين بيرجعوا بيعطوك عائد ايجاري عليها، لانه فندق هي الشقة تبعه هي شقة فندقية، بحقلك تجي فترة معينة بالسنة تسكن فيها، لكن مع هيك هي بيأجروها كفندق وبيعطوك عوائد ثابتة لمدة ثلاث سنوات وبعدين بتصير إلا طريقه ثانيه بالحسبه بنحكي عنها بعدين هلا حاليا بنشرح عن الماكت فالشارع البصل اكسبريس موجود هون هذا هون اسمه مول اوف اسطنبول هون بنشوف مثل ما نكون شايفين جانب هالمشروع المشروع جيرو تانا جيو هو المبنى اللي وراء وبعدين بيجي قدامه الويندا فيستا المشروع يلي نحن عم نحكي عنه بنشوف هيدي القناه المائيه الصغيره هي بدها تصير تاكسي بحري لسه لقدام يعني خطه لسه ما بلشت فيها البلديه هون في محطه مترو وهون كمان بده يكون في محطه اه مترو الشارع هذا فيه كثير مشاريع مهمه وفيه هون مثل مدينه الذهب يلي يعني يقال عنه جموشهانه اه يعني الناس يلي يعني بدها تشتري ذهب بشكل عام بتجي هذا المركز مركز الذهب يقال عنه هنيك مطار أتاتورك اللي يعني صار حاليا مطار شحن وبهذا الاتجاه بنروح على مطار اه اسطنبول الجديد يعني من خلال هذا الشارع مثل ما انه مول اسطنبول بشاك شهير موجوده هونيك، هون في فندق معروف جدا اسمه اليت وورد، فهذا بالنسبه للمكات العام يعني تبع اللوكيشن، مثل ما قلت لكم تفاصيل اكثر بتشوفوها اسفل الفيديو، بتلاقوا رابط بياخذكم على الخريطه اللي نحن عملناها بتكون شوي ادق، وبنشوف هلا بنشوف الم... المبنى بشكل عام كيف شكله. تي دي اي از ا فيري سترونغ كومباني، اند Um, we worked with TDA from a long time ago, TDA easily. Thank you so much. فهون الماكت الثاني يلي هو بيجي المجسم تبع المبنى. هذا هو وندا فيستا، وهذا هون هو جي يو. طبعا الشركة ماريا بي عندها ماركة اسمها جي، فهي استخدمت هذا الموضوع في أكثر من مكان، مثلا عندها جي روتانا عندها جي بلس جي ريسدانس جيو الفكره انه هم كمان بيشتغلوا في الذهب فالجي جايه من جولد ففي ناس بتقول كمان جي هي جايه من جوزال يعني في بعض المقولات اللي تقول هيك جوزال يعني جميل فجولد او جوزال بغض النظر المشروع جميل المشروع هذا من تصميم مهندس معماري جدا مشهور اسمه فيليب ستارك فشوفوا معي التصميم الخارجي طبعا التصميم الخارجي للمشروع اذا بتشوفه من فوق باللقطات الجويه مثلا او كذا بتلاقوا انه كله عباره عن مثلثات هلا هون كمان في بعض الامور تبين شوي واضحه على الماكيت انه كله عباره عن زوايا حاده هون في عندي مثلث هون في عندي مثلث المبنى هذا من فوق مثلث هذا المبنى مثلث هذا المبنى كمان اللي جنبه مثلث فالمشروع معمول بشكل عام عباره عن مثلثات هذا هون هو عباره عن سكني جيو وخلص البيع فيه يعني ما فيه خيارات متوفره لكن نحن حاليا كلامنا على وندا فيستا وندا فيستا المبنى هون هو عباره عن 35 طابق في اربع طوابق تحت الارض اثنين من بناتهم اوتوبارك واثنين من بناتهم خدمات هون في مسبح وفي كمان مسبح مغلق ونادي رياضي والقصص هاي الموجوده بشكل عام بنشوف كمان انه كل طابق فيه عشر شقق في من بناتهم وحده اثنين وصالون وفي تسع شقق بجو غرفه وصالون تختلف مساحاتهم طبعا من شقة آه لشقة ستين ستة وستين متر 67 متر تسعين متر تسعين ونص متر يعني تختلف بنحط آه لكم كمان عشان تشوفوهم تاخذوا فكرة الامر الثاني كمان المهم هون انه مثل ما انه هو فندق هذا المشروع من شبكة مشاريع تي دي اي المميزة وشبكة مشاريع تي دي اي المميزة كتيرة مثل ما بتشوفوها موجودة على اليوتيوب لكن مثل ما انه في شبكة مشاريع مميزة في كمان شبكة مشاريع لا ننصح بالشراء بها شبكة المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها بتلاقوا الرابط تبعها موجود أسفل الفيديو هيدا شبكة محدثة بشكل دائم بلتقى فيها مشاريع مفلسة مشاريع متأخرة مشاريع متعثره مشاريع في عليها مشاكل كتيرة ومع الأسف هاي المشاريع لحد اللحظة هي ممكن في ناس عم تبيع فيها فقبل ما تشتري عقار في تركيا لازم دائما تطلع على هيدا القائمة مثل ما قلت هي محدثة بشكل دائم بنحط عليها مشاريع جديدة وبنحذف منها كمان مشاريع تانية إذا كان حلوا وضع القانوني أو صلحوا وضع. القانوني فنحن كتي دي اي تركيا شقة الاحلام عم نتابع هذا الموضوع بشكل مستمر فلا تنسوا انه تشوفوا القائمه اللي تحت شبكه مشاريع لا ننصح بالشراء بها عبر الويب سايت الخاص فينا محدثه بشكل دائم وضروري جدا جدا تشاركوها مع الاصدقاء. فهنا شو بيعملوا كاداره فندق؟ بيبيعوك هيدا الشقه في فندا فيستا بتاخذها انت للشقه بيرجعوا بيوقعوا معك عقد ايجار اول سنتين بيكون في عندك ضمان إيجاري يعني هنا بيستأجروه منك لمدة سنتين كل سنة بيعطوك مبلغ معين ممكن وصل لحد التسعة بين التسعة فاصلة خمسة تقريباً لحد العشرة عشرة فاصلة شوي سنوياً من قيمة الشقة بعد السنتين هنا شو بيعملوا بيرجعوا بيعملوا دراسة يعني بيقولوا إنه نحن عنا هذا الأوتيل صارت نسبة إشغاله مثلاً نفروض طبعاً السنتين بتبلش مجرد ما يتسلم الأوتيل ببلش عمل، فبقولوا نحن نسبة إشغاله مثلا نفرض صارت 70 أو 80%، متوقع الأرباح ممكن تكون نفرض مثلا ممكن يطلع لك 6%، بالمئة, 7%، بالمئة, 10%، بالمئة, 12%، بالمئة. هذا الموضوع مع الوقت ببين حسب نسبة الإشغال، بعد سنتين، فبعد سنتين بقول لك نحن من هذا الرقم اللي عم نقول لك عليه المتوقع نحن نضمن لك 90% على الأقل، وممكن يوصل لأكثر من 90% من الرقم المتوقع. هسه موضوع جدا مهم يا جماعه احكي لكم عنه ولازم يعني تنتبهوا له كثير منيح انه الرقم المتوقع مثل ما قلنا هو ما يعني مو انه 10 ونص يعني انت مثلا اخذت حاليا الشقه اتفقت معهم انه هن داخذوها منك سنتين كل سنه بده يعطوك حوالي 9% مثلا فبعد هيدي السنتين ممكن يكون اقل من 9% وممكن يكون اكثر هذا الموضوع تماما مو واضح هلا مو واضح هذا موضوع بيرجع حسب الظروف البلد حسب ظروف الاوتيل حسب يعني شفتوا مثلا حاليا نحن عم نصور هذا الفيديو في ظرف جائحه اسمها كورونا وان شاء الله يجي يوم يكون الناس عم تشوف هذا الفيديو بعد سنوات يكون ما بقى في كورونا فما حدا بيعرف هيك قصص فهنا وبالتالي عم يحسنوا بيعطوا ضمان على المدى القصير انه سنتين نحن مستاجرين منك بعد سنتين الرقم يلي بتوقعوه بيرجعوا بيعطوكم نسبه منه هي 90% طبعا في ناس احيانا ممكن تفكر انه بلكي قالوا لنا انه نحن من نأجر الشقه ب... نحن بنتوقع مثلا خمسة 5% وهن كانوا عم بجروه ب10% هذا الموضوع غير ممكن يعني اي شخص عنده هون شقه من حقه يطلب كشف بالواردات اللي اجت على هذا الفندق فاذا كان امر صار مثل هذا فممكن الشخص بكل بساطه يرفع دعوه وتطاب يعني مجرد ما الواحد يشتري شقه في فيندا فيستا بهذا في الاوتيل الطابو بيكون ملكه يعني سند الملكيه فهذا كان تقريبا كل شيء عن المشروع اذا في عندكم اسئله ثانيه ممكن تسالونا اياها كان بالتعليقات اسفل الفيديو او بالرقم اسفل الفيديو تتواصلوا معنا بتلاقوا يعني حدا راسا بيرد عليكم او ممكن عن طريق الويب سايت تبعثوا رساله او تشات تبعوا في عندكم خيارات كثير حتى تتواصلوا مع تركيا شقق الاحلام كاميرات ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وتبوا كثير كثير كمان من المقلدين مع الاسف عم نسمع انه في حتى ناس صارت تعمل مواقع الكترونيه بتسميها تركيا شقه احلام وبشكل او باخر بتحط يعني عم بيكون في خداع فيا ريت تنتبهوا اذا كان حدا منكم كشف اي شيء من هذول يبعث لنا وشكرا كثير على الناس اللي عم تبعث الاشخاص اللي عم يقلدونا او اللي عم يحاولوا يحتالوا على الناس تبعي حسيت الاحتيال في حلقات اسمها الاحتيال العقاري الجزء الاول والثاني وما زال مستمر انتاج هذه الحلقات كمان بتلاقوه بالرابط اسفل الفيديو شكرا كثير لمتابعتكم وبتلاقوا كمان فيديوهات خاصه بالشقه النموذجيه فيديوهات خاصه بالخريطه فيديوهات خاصه بالتريلر تبع هذا المشروع كمان بالرابط اسفل الفيديو اسف على الاطاله والسلام عليكم ورحمه الله